آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترکیب بہت ساری رکھو ایک ہی ندی کے دو کنارے دوستوں ایک ہی ندی کے ہیں دو کنارے دوستوں دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو